طبعا أسوأ فشل للعرب حكومات وعلماء ونخب لا أقول الكل ولكن الأكثرية حتى الشعوب هو امتحان اليمن امتحان اليمن خمس سنوات أيضا قد يمكن القول أنه العرب معذورون لأسباب سياسية لأسباب عسكريه لاسباب اقتصاديه انكم سكتم عن جريمه ال سعود والتحالف الدولي البغيض الامريكي الاماراتي الاسرائيلي السعودي ضد شعب اليمن شعب اليمن المظلوم ولكن المقتدر الشجاع القوي الصابر المؤمن اليوم عار العرب كل من سكت ويسكت العار يتضاعف والذنب يتضاعف والامتحان يشتد كل الحكومات مسؤولة كل النخب كل العلماء كل الشعوب السكوت الآن فيه عذاب وربما لا يغتفر سكوتنا تجاه اليمن سنوات سكت الكثيرون ولكن الآن يجب أن نرفع أيضا صوتنا نرفع الصوت ضد هذا الظلم الحصار والقتال والقصف مع وجود هذا الخطر العالمي، البشريه اليوم كلها تتنازل عن اذا كانت هناك مشاكل، اذا كانت هناك ابتلاءات، اذا كانت هناك حتى اذا كانت هناك محاور ربما اليوم انت في القضيه الصحيه تتنازل عن حقوقك او عن احقيتك او عن ربما مظلوم هنا او هناك من اجل البشريه اليوم كلها محتاجه الى أن تتعاون تتكاتف فيما بينها طيب سكوت العرب والمسلمين أيضا علماء المسلمين حتى الشيعة سنة شيعة تجاه اليمن ما هو المبرر الشرعي ما هو المبرر الشرعي الكثير سكت خمس سنوات لكن الآن مع هذا الحصار مع هذا الخطر الوباء والعالم الآن ضج لأنه بضعة آلاف قد ماتوا بهذا الوباء ولكن قتل شعب اليمن والذين ماتوا من شعب اليمن أضعاف هذه الأرقام لمدة خمس سنوات لماذا السكوت؟ لماذا لم يكن هناك تكافل اجتماعي تجاه اليمن تكافل اقتصادي تكافل مالي تكافل سياسي تكافل إعلامي تجاه اليمن هذا الشعب المظلوم هذا جميعنا يحملنا المسؤولية جميع العلماء جميع النخب جميع الشعوب جميع الحكومات وليس المطلوب ليس المطلوب كثيرا المطلوب فقط أن نتضامن على الأقل على الأقل بصوتنا بقلمنا بالفضاء المجازي أو بما تجود به قدرة المقتدرين أو الأغنياء وما شاكل ذلك أين إنسانيتكم عروبتكم دينكم مذهبكم إسلامكم إنسانيتكم هذا كله سؤال سؤال وامتحان كبير قضية اليمن